Hai, hari ni sis masak sambal ikan bilis, kentang dan juga terung Jadi macam biasalah awal kita gorengkan ikan bilis, gorengkan terung dan juga gorengkan kentang Lepas tu angkat dan kita pilihkan dahulu Dan untuk buat sambal dia, Ana gunakan bahan-bahan kisar meletup daripada ana riz Dia ada bawang besar, bawang putih dan juga siri keris Memang hasil dia halus dan Ana suka sebab dia punya bahan premium tahan lama Dan menyenangkan kerja ni dah tak perlu nak kupas bawang, tak perlu nak dan apa semua, hanya gunakan bahan kisar daripada analis food Senang, cepat dan hasil dia memang sedap Sambal yang Ani buat menggunakan bahan-bahan kisar daripada analis food ni Lalu ni memang orang akan putih sedap And then, aa, macam biasalah kita buat sambal Tunggu bagi sambal ni tak panas Baru masukkan bahan-bahan yang kita goreng tadi untuk elok kan Uh, daripada dia lemau And macam tak garing dah Bila kita Eh tak rangup Bila kita tunggu dia dulu Baru dia rangup lagi